Це селище міського типу Малокатеринівка Кушугумської територіальної громади. Поруч із гімназією Мрія у приміщенні колишньої селищної ради облаштували медіахаб. Тут розмістили книжковий фонд. Відвідувачі зможуть скористатися ноутбуками та планшетами. Одне приміщення, але плануємо там ще в кабінеті зробити, щоб займалися дітки по інтересам. Ми зараз акцію запропонували подаруй книгу медіатеки. Тому я думаю, що бібліотечний фонд збільшиться багато разів. У цьому хабі можна не лише взяти книжку, але й зібратися на спільну толоку, розповів Суспільному голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський коли ми об'єдналися, у нас багато було проблем, питань, але саме головне питання було також створення культурного потенціалу для території. І тому ми вирішили, тому що будівництво нових приміщень не має можливості і коштів, але на сьогодні є прекрасний момент, такий як от є приміщення в Балабанській селищній раді колишньої і Малокатеринівській. Тобто ми вирішили, що саме в цих приміщеннях, де були наради, де засідання рад прибуло, зробити тут медіатичні хаби. Ми прийняли рішення, виділили кошти селищна рада і зробили ремонт. На створення медіахабу витратили 170 тисяч гривень, зазначив Володимир Сусуновський. Ремонтні роботи розпочалися цьогоріч у жовтні і тривали протягом місяця. «У цьому селищі була раніше бібліотека, ще в минулому році, і я туди ходила, ходила туди моя донька, і ми туди віддавали свої книжки, а потім, я не знаю, в зв'язку з чим, можливо, з карантину, можливо, з реорганізацією, ця бібліотека закрилася, і от коли мені потрібна була, дуже була потрібна книжка Мартін Іден, Джека Лондона, я не змогла ніде її взяти. Знайшли інформацію в інтернеті, побачили про те, що робиться медіатека, а потім побачили об'яву, що в процесі, а потім побачили, що сьогодні відкриття і, звісно, прийшли правда не за Мартіном іденом, а от взяли іншу книжку. У батьків сім'ях не вистачає комп'ютерів, мало хто має доступ до новітніх книжок, тому відкриття такого хабу є дуже важливим таким соціальним об'єктом для місцевої громади. Аби відвідати Медіахаб дорослим, необхідно мати із собою сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест, зазначила Людмила Волик. До двадцяти людей може вільно спілкуватися. Цьому спеціальні карантин. Скільки можна? Ну карантин це на кожен на кожні 10 квадратних метрів. Одна. Десять. обов'язково буде вестися облік книг, які будуть брати, повертати. Будемо строки говорити, в які повинна бути повернена книга. Графік роботи будуть ну, тут постійно робота відкритих дверей. Тобто тут не треба не записуватися, буде знаходитися староста, рядом не кабінет. Двері будуть завжди відкриті. Буде людина, яка ще у нас бібліотекарем буде працювала, вона ми її сюди взяла. І вона буде тут видавати літературу, тобто за порядком дивитися і все». Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.